Ми багато зараз в деталях стежимо за тим, що відбувається навколо Бахмута, розуміємо, що бої тривають у центрі міста, в районі залізничного вокзалу, це зустрічні бої, нашим оборонцям вдається подекуди і відкидати ворога проти, про, про, попри його перевагу у чисельності. Розкажіть, будь ласка, те, що ви спостерігаєте, як ситуація за останній час у Бахмуті змінюється? Я можу зростав тільки про Бахмут. Теж з дані з оперативної інформації, тому що безпосередньо ми знаходимося на флангу Бахмутського напрямку, а в самому місті Бахмут ми не знаходимося, підрозділи сели Свободи чи інші підрозділи нашої частини. А на ну, згідно, згідно оперативної там дуже йдуть важкі бої. І так як ви говорите, бої тривають зничний вокзал. І там є по успіх, що наших підрозділів, що підрозділів е, сил Російської Федерації. Ну, можна сказати тільки одне, що е, наші захисники не будуть здаватися, вони будуть продовжувати ведення бої, боїв за кожен метр в землі чи в місті Бахмут чи на якомусь іншому рубежі зіткнення з противником. Що стосується нашої самої відповідальності, нашого напрямку на фланах, то ми спостерігаємо передній край противника, і противник продовжує укріплювати лінію оборони. Постійно також веде розвідку з нашими позиціями, нашими передніми краями і ніколи не перестає, можу так сказати, вести артилерійський обстріл наших позицій, нашого переднього краю. Він гатить з артилерії, мінометів, агресів також почали працювати снайпери з, їхнього, з їхньої сторони. Все, що можна додати, що у противника спостерігається дуже великі проблеми з зв'язком, що унеможливлює неможливої нормальної комунікації між їхніми підрозділами, тому що там їх декілька підрозділів, одні регулярні війська стоять, якась частина, також якась частина Лагнера і ще один підрозділ, який ніхто не може ідентифікувати. Це, відповідно, три різні підрозділи і, відповідно, коли поганий зв'язок, коли немає нормальної взаємодії, важко ними… Управляти. Також е, спостерігається, що <кхи>, противник не має нормальної дисципліни, тому що е, ми бачимо під час обльотів їхніх позицій, що вони там шатаються просто так, хто як хоче, хто що тою, в принципі, і робить. Е, мабуть, це не регулярні війська, тому що регулярні війська мають кращу дисципліну, ніж ці всі е, найманці. Е, Зараз по погодних умовах противник зустрічається вести аеророзвитку. На даний момент сьогодні під ранок було, але це також і нам не пішло на руку, тому що був дощ досить сильна хмарність. І, відповідно, ми також не могли вести нормальну аеророзвідку. Погодні умови вони безперечно впливають і на логістику, на прохідність доріг біля Бахмута і в цьому районі загалом. Що можете з цього приводу сказати, наскільки, власне, обмеженість от, прохідності доріг на весні, коли от, погода волога, скажімо так, дощ падає, впливає на стримування ворожих штурмів і безпосередньо в місті, і на флангах, стосовно, як воно ну, впливає на постачання, так, умовно, на ротацію Сучасна… Сучасна техніка в принципі не має перешкод з цієї погоди на даний момент ні в нас, ні зі сторони противника. Все, що від ця погода шкодить безпосередньо особовому складу підрозділу Сили Свободи та інших підрозділів перебувати на самих позиціях, тому що е, грунт на донеччині такий в'язкий, е, все набирається на ноги. Це досить важко. Плюс, коли йдуть дощі, відповідно, люди стоять мокрі в тих позиціях, в тих окопах, вода по коліна, це найбільше ускладнення. А щодо логістичних шляхів, ну, я би не сказав, що є якась е, проблема. Е, для противника також це не проблема, але противник, в принципі, не збирається... Е, як... Актив контрнаступ на нашій позиції в зв'язку з тим, що він активно готується до нашого контрнаступу. І ніхто, ну він ж не знає, з якого боку буде і з якого напрямку контрнаступу. Відповідно, все укріплюється по-максимальному. І <кхи> противник, ми чуємо в радіопереговорах, що противник боїться цього контрнаступу. Відповідно, наша медійність добре розігнала цю всю ситуацію. Тому противник чекає нас кожного дня. що буде хтось наступати, тільки ніхто не знає, коли. От завдання ворога на фланах противника в чому полягає прорватися до доріг, які ведуть до Бахмут, перерізати ту ж дорогу там, біля Хромового, біля Іванівського, З... чи якісь інші завдання? Завдання, завдання противника дуже просте – вв'язати в бій і знищити якомога більше живої сили нашої, захисників сил оборони України, нашої техніки і захопити наші позиції, потім просуватись далі. Тобто завдання на війні противника дуже просте. Знищувати нас, захоплювати нашу територію, і просуватись далі з метою, щоб зайти слагом на Бахмут, і взяти його повністю в кільце. Ну і наше завдання приблизно так само звучить. Якомога більше наші ворога покласти? Так, наше завдання взагалі повинно бути простое, це знищити ворога повністю, і відвоювати свою землю. До кінця так, як ми було до кордонів 91-го року. Це наша основна задача. Але питання у тому, що ми маємо не тільки там противника, от ми перебували тут в певних приміщеннях. Я ще знайшов портрет Леніна, щоб ви розуміли. Ну тобто він висів до десь до недавніх пір. І тому, якби тут ще є і мабуть, питання на Донеччині, чому, чому їм на противник так сміло колись зайшов сюди. І, чому, ну, і в нього ж було підґрунтя, там, навіть, і промову, віру, і все інше. Тому, там, крім ворога того, що стоїть попереду, який ми знаємо точно його координати, де він знаходиться, бачимо, спостерігаємо. Ми ще маємо тут таких ждунів, як я кажу, і вони от також, мабуть, чекають половина що хтось, все-таки, ми здамось, наша оборона буде прорвана, і їхні, там, спасателі чи рятівники зайдуть сюди і їм допоможуть чимось. А по тому району, де ви перебуваєте, таких ждунів є, так би мовити, помітна кількість, я так розумію? Ну, помітна, непомітна, але є, скажімо так. І це насправді катастрофа. Тому що війна сама по собі катастрофа, а коли що в тебе в тилу чи десь там по бокам бігають ждуни, це ще більше катастрофа. Ну та чого очікувати? Тому, що від ми ж не людей? можемо їх. Вони ж всі та вони ж всі українці, як мінімум по паспорту, але в душі вони ж далеко, мабуть, не українці. Тому та це все дуже небезпечно і ми маємо ворога спереду, і ще десь по фланах однозначно також. Але якраз вчора ще таке питання про цих регулярних, яких завели. Вчора якраз той же Пригожин офіційно прокоментував, що так, на флангах, він так і сказав, на флангах біля Бахмута, вагнерівців замінюють регулярні там, десантники, штурмовики російської армії. Ви цю зміну помітили взагалі? Ви кажете, що навіть візуально зрозуміло, регулярний це підрозділ чи ні, як вони поводяться? Так, воно помітно і по дисципліні, і по правилам веденням переговорів, тому що це відчувається, коли управляють військові підрозділи, і підрозділи виробувають військовими. Це дуже помітно, але також в них помітно, крім того, що у них немає ну поганий зв'язок, що в них є певне обмеження в артилерійських боємпраців, тому що сьогодні вночі працювали, і ми чули переговори, як командир їхній говорить, що Припиняємо стрільбу, тому що вже маємо обмежену кількість боєприпасів. Це також якби нам на руку йде на даний момент. Но нам би хотілося самим більше боєприпасів. Ми хоч їх і маємо, але хоч це ще, щоб можна було зрівнювати позиції ворога повністю з землі.